В епизод на истории на киселото мляко, Методи от Хармоника ще ни срещне с един от ветераните на българската млечна индустрия, Георги Георгиев. Той е бивш директор в Елби Булгарикум, държавната компания, която държи патента за производството на бактерията Лактобациликус Булгарикус. И до днес той продължава да прави бизнес на световно ниво, да пътува и да споделя своя опит на водещ технолог в млечната промишленост. на българската природа и вековни опит на българина е оригиналното българско кисело мляко. Моята кариера е започнала от 1959-та година, като завършвам семестриално. Всички, които сме и пратиха в съответните обекти. Мен бяха ме пратили в чернен А Аз изкарах стажа 6 месеца, и след дипломирането, което стана следващата година, април месец, вече ме и назначиха като технолог в Екоцентралата Черенбряк. В Черенбряк. Да, в края на 1961 година а, бех изтеглен на работа в Централното управление и по-късно пръх производството на отдални продукти. Нали, аз водех сирене, и млеко, и крема сирене. Беше едни от първите продукти, които създадахме. А кога почва производството на закваски? Да. Тя почва от 63 64 65 година. на закваски. На закваски. Културите закваски, получени с тях, осигуряват производството на висококачествено българско кисело мляко по технологията на професор Георгинов. Създават се и първите институти. Института 63-та година по млечна промишленост. Той се създава в София, но след това се измества в Видин. Защото Видинския район беше един от най млекопроизводителните райони. 61-та година до 75-та, 6-та година беше най-бурното развитие на индустриализацията на млечната промишленост. Оригиналните български култури се предлагат у нас и в чужбина под търговската марка Bulgaricum. Кислото млеко в 1968 година се направи първия проби в Германия. Северо-баварските кооперации и в четири завода се произвеждаше по наш лиценз. А, а изнесе сенс. технологията, не е само да, технологията заедно с закваска. Ние продавахме 1 грам, защото изнасяхме само в ампули по 1 грам. Един грам се продаваше за 2800 марки. Западни 1 марки. Един грам? грам. Една ампула. След това големия пробив се направи в Япония. Това е вече 1972 година. В Япония. в Япония се продаде официалния лиценз, който съществува и до този момент. Родопо Импекс изпълнява лицензионни договори с фирми от Германската федерална република, Япония и други страни и редобно изпраща нужните за производството оригинални български кисело млечни култури. Гаранция за високото качество на българските култури са дипломите и медалите, получени на конкурси и панели в много страни. И в, за един кратък период, 1972 година до 1976-та, айде да го кажем, до 1980-та година, се и Швейцария, и Австрия, и Унгария, и е, Франция. Българската млечна промишленост беше обзаведена преди всичко с западна техника. Къде? Ами, ние пътувахме навсякъде, да ви кажа. А, навсякъде бехме приятели. <сък> така с удовлетворение. И ми, аз имам специализации в Финландия, имам в Чехия, Германия няколко. И да казвам, навсякъде бехме приятели, но всеки ни предоставяха и технологии, и начин на работа, и обучение, което правихме, и какво можехме да откраднем. А какво открадвахме? Път нон-стоп. Нали, технологии и така нататък. <съща> Кражданът ги избери в Да, да проформа, се, нали? то, то съществува... нали? а, Всеки, кой ти говори съответните да, специалисти, ние гледаме. Да, нали, не са не служили фуния в... вънага на главата и да сипват на нали, къла. Да, да, така. Какво е твоята гледна точка за този 89-та? До ден днешен. 1989 година станаха 3000, над 3000 мандри и то в гаражи, в мазета и така нататък. Докато настъпи пък масовата приватизация, където се унищожиха вече Totalmente. старите предприятия, явиха се хора, които нямат и понятие, нали, станаха собственици на млекоцентрали. Един хаос, който беше се появил и в дец казва отсявката, кое да остане. Почна и в изпълнението вече пък на по-късния етап на европейските изисквания, там вече се съградиха и добри заводи. И са има много добри заводи. Смея да твърда, пак казвам, пак повтарям, че ние правим едно кисело мляко, което си е като което взема от вас, по стара българска технология, нито хумонализация на 93 градуса пастуризация. Гордаем се с производството на това кисело мляко, защото продължаваме нещо, което вие сте работили толкова години. третия епизод на поредицата отиваме на гости на работивницата за кисело мляко на Хармоника в Малобучино. Там наш гид ще бъде главният технолог Тома Баятел.